Victorie pentru Eminena e a PSD, decizia magistrailor în dosarul lui Darius Volkov, lovitură pentru Zna. Consilierul premierului Viorica Dencil Darius Vălecov a se cepat de controlul judiciar, în urma deciziei magistraților Tribunalului Dolci, în dosarul în care acesta este judecat pentru infracțiuni de corupie, respectiv două infracțiuni de luare de misiunea de trafic de influență, informează Mediafax. Decizia pe care magistracii Doljeni au luat-o iercuri nu este definitiv sub linie, i poate fi contestat de procuror Ivna, în 48 de ore. În fața instanței, Vulcova a solicitat revocarea mesurii preventive art. tânce trebuie să plece într-o deplasare al tur de premierul Viorica Hadencil. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Dolci pe 20 iulie 2017, după ce, judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au admis cererea lui Bogdan Darins Vâlcov, fost ministru al Financelor sub i senator de Olt, de a procesului în care este judecat pentru luare de miti trafic de influență la Tribunalul Olt. Dosarul se bazează pe denuncul unui om de afaceri care a derulat contracte cu primria Slatina. Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada noiembrie-decembrie 2012, pe când recovera primar al municipiului Slatina, acesta i-a pretențu omului de afaceri un procentaj de aproximativ 10 la 15 din sumele încasate de societatea sa de la municipalitate, în baza unui contract semnat anterior. În perioada 21 ianuarie, 13 iunie 2013, mai spun anchetatorii, Vălco a primit, în mai multe trans de la respectiva societate, printr-o firmă intermediar, suma de 2. 146. 270 lei, astfel încât afaceristul să nu întâmpine probleme în derularea contractului, sublinierea îi se primească banii la timp pentru lucrările efectuate. Contractul avea ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate, proiectelor tehnice sublinierei execuției al lucrurilor pentru izolarea termică a facadelor a 131 de blocuri din municipiul Slatina, fiind în valoare de 24. 833 258 lei, play. TVA, se arată într-un comunicat al DNA. Darius Vlcovi este acuzat ce a procedat la fel sub în cazul unui alt contract încheiat de instituția publică pe care o reprezenta cu alt societate comercială, Condor Pe Duraru, privind reabilitarea centrului istoric al Slatinei, precul contractului fiind de 7. 726 919 lei fără în luna iunie 2012, inculpatul Vâlkov Darius Bogdan a pretins de la administratorul firmei respective, printr-un intermediar, un procent de 10 din valoarea contractului, pentru semnarea respectivului act de către autoritatea contractant sub în efectuarea la timp a pelecilor, iar Ulterior, a primit prin intermediul unor persoane suma totală de 450 de mii lei, mai spun procurorii. În luna februarie, Darius Vâlcov a fost condamnat de în alta curte de casa ei justie la 8 ani de închisoare cu executare pentru infraciuni de corupie, într-un alt dosar. Totodată, fostul ministru al Finanțelor mai este trimis în judecat într-un dosar care vizează tot fapte de corupție, aflat pe rolul Tribunalului Gorj.